بسم اللہ الرحمن الرحیم الرّحیم نحمد ہنسلی علیٰ رسول ہلکری اما بعد آباب گرامی آج ہمارا یہ مختصر القدوری کا سبق نمبر چوبیس ہے اور یہ ہمارا سبق نمبر چوبیس آج ہم شروع کریں گے عبارت اس کی دیکھیے ذرا یہ مکتبۃ البشرا کتاب کا صفحہ ایک سو تریانوے ہے کتاب الصوم سے ہے مسائل مساسوم یہاں سے ولحامل ولمرزا خا فتح اعلیٰ انفس ہیما او ولادئی یہاں سے ہم اس کو شروع کریں گے ذرا آپ اس کی عبارت دیکھ لیجئے افطرا وکَۃ وک داتا ولافدیت علیہ ہیما و شیخ الفان اللدیلا یک مسکین کما فل کفارات اس کے آگے دیکھیے ادھر کمایوت احمل کفارات آگے وہ من مات ولی کذا رمضان اف اوسیہ بھی اتم انہ ولی کلی یومن مسکین نسو سامن برن أو من تمرین او شاعرین امن داخلہ فی سو متمت و سما افسد ہو فقہ <قضاه> ذرا دیکھیے بچے ہم نے آج جہاں سے سبق پڑھنا ہے وہ سبق والحامل ولمر ذیو ولحامل ولمر ذیو اضاخا فتح والد ولادیما یہاں سے ذرا دیکھیے حاملہ عورت پہلے ترجمہ دیکھ لے حاملہ عورت اور مرزیا حاملہ عورت اور مرزیا یعنی دودھ پلانے والی عورت جب انہیں خوف ہو اپنی جان کا یا بچوں کا اپنی جان کا یا بچوں کا تو وہ دونوں روزہ افطار کر دے اور قضا کریں اور نہیں ہے دیا ان پر اور وہ شیخ فانی جو قادر نہ ہو روزوں پر تو وہ افطار کرے اور کھلائے ہر دن کے بدلے میں مسکین کو جیسے کھانا کھلایا جاتا ہے کفارات کے اندر جیسے کھانا کھلایا جاتا ہے کفارات کے اندر وہ منماتا علی ہی قضا او رمضان او ف اوسا بھی اطامان ولی یو ہو اور جو اور وہ آدمی جو فوت ہو گیا اس حال میں کہ اس پر واجب ہے رمضان کی قضا پس اس نے وسیعت کی فدیے کی تو کھلائیں اس کی طرف سے اس کا ولی ہر دن کا کھانا مسکین کو نصف سا گندم سے یا ایک سا کھجور سے یا جو سے آگے ہے ومن داخل فی سو مصفی سو متعم سم افسادہ و اس کا ترجمہ دیکھیے اور وہ آدمی جو داخل ہو گیا نفلی روزے میں پھر اس نے اسے فاسد کر دیا تو وہ اس کی قضا کرے ذرا اس کی آپ تشریح دیکھیے کہ حاملہ اور حاملہ کہتے ہیں جس کے پیٹ میں حمل ہو اور مرزیاں کہتے ہیں دودھ پلانے والی بچی کو اگر ان دونوں کو اپنی ذات پر خوف ہو یا اپنے بچے پر یعنی خود اگر حاملہ کہتی ہے کہ بیمار ہو جائے گی جان جانے کا خطرہ ہے یا مرزیاں کے دودھ کے خشک ہو کر اور خود کے بیماری میں لائق ہونے کا خطرہ ہے یا اپنے بچے کا خوف ہے یعنی اس صورت میں بچے کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے تو ایک صورت یہ بیان کی ہے تو اس صورت میں روزہ افطار کرنا چاہیں تو روزہ افطار کیا جا سکتا ہے اور اس کی قضا ہوگی اور ان دونوں پر فدیہ نہیں ہوگا اگلا مسئلہ شیخ فانی کا ذکر کیا ہے دیکھیں شیخ فانی اس شخص کو کہتے ہیں جو بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو چکا ہو کہ نہ تو فی الحال روزے رکھ سکتا ہے اور نہ ہی اندہ روزے رکھنے کی امید ہے تو اس کے لیے روزہ افطار کرنا جائز ہے اور اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو اتنا کھانا کھلائے جتنا کفارۂ اظہار میں کھلایا جاتا ہے یعنی ہر روز مسکین کو دو وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلائے دیکھیں یہاں ایک فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے رمضان کے روزے قضا ہوں کسی آدمی کے ذمے رمضان کے روزے قضا ہوں اور ان کو قضا کرنے میں اسے اختیار ہے چاہے تو وہ ان روزوں کو مسلسل رکھے اور اگر چاہے تو وہ علیحدہ علیحدہ رکھ لے اور اگر کسی آدمی نے روزے قضا نہیں کیے یہاں تک کہ دوسرا رمضان آ گیا تو اس کے لیے حکم یہ کہ وہ پہلے اس رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد جو قضا ہے وہ قضا کے روزے رکھے اور پھر یعنی جو پچھلے رمضان کی قضا ہے ان کی رکھے تو اگلا مسئلہ ہے وہ منمات والا و رمضان اف اوسا بھی سے دیکھیں اس عبارت کی تشریح یہ ہے کہ یہاں مصنف علی رحمہ میت کی طرف سے روزے کے فدیے کا حکم بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس حالت میں فوت ہو گیا کہ اس پر روزوں کی قضا واجب تھی اور اس نے اپنے روزے کے فدیے کی وصیت کی ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرے روزے کا فدیہ ادا کیا جائے اگر اس نے مرنے کے بعد مال چھوڑا ہے تو وارثوں کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ اس کی طرف سے روزوں کا فدیہ ادا کریں اور فدیہ کی تھوڑی سی تفصیل ہے وہ تفصیل یہ ہے کہ یا تو ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو دو وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے یا پھر ہر مسکین کو اتنا غلہ دے دیا جائے جتنا صدقت الفطر میں ادا کیا جاتا ہے مثلا نصف ساخ گندم سے دے دیا جائے یا ایک سا کھجور سے یا ایک ساخ جو سے ادا کر دیا جائے اور اگر میت نے وصیت نہ کی ہو یا وسیعت تو کی ہو لیکن اس نے اپنی میراث میں مال نہیں چھوڑا تو اس صورت میں اس کی طرف سے فدیہ ادا کرنا یعنی وہ رسا پر واجب نہیں ہوگا اگر وہ رسا اپنی طرف سے ادا کر دیں گے تو ان کے لیے ثواب ہے اور اگر نہیں ادا کریں گے تو یہ گناہ نہیں ہوں گے اور اسی کے ساتھ آخری مسئلہ ہے وہ من داخلفی سومتم افسدہ قدا ہوں دیکھیں اس عبارت میں صحب قدوری علی رحمن نفلی روزہ شروع کرنے کے بعد فاسد کرنے کا حکم بیان کیا ہے کہ نفلی روزہ شروع ہونے سے شروع کرنے سے وہ روزہ واجب ہو جاتا ہے اب اگر کسی نے اس نفلی روزے کو شروع کیا پھر اسے توڑ دیا تو اب اس پر اس کی قضا واجب ہے اس کو دوبارہ دہرانا اس کے لیے واجب ہے آگے اس کے بعد ذرا آگے عبارت دیکھیے عبارت یہاں یہ دیکھیے ادا بالا غصبی کافی روفی رمضان بکی یتا یو میہ و سام باد اس عبارت کو ذرا دیکھیے اس کا ترجمہ پہلے آپ دیکھ لیں جب بالغ ہو گیا بچہ یا اسلام لے آیا کافر رمضان کے اندر تو وہ امساق کریں اپنے دن کے باقی حصے میں رکے رہیں اپنے دن کے باقی حصے میں اور وہ روزہ رکھیں اس کے بعد اور نہ قضا کریں وہ جو گزر چکا ہے دیکھیں اس عبارت میں بچے کے بالغ اور رمضان اور کافر کے مسلمان ہونے کا رمضان کے اندر حکم بیان کیے کہ اگر رمضان کے اندر کوئی بچہ بالغ ہو جاتا ہے یا کافر مسلمان ہو جاتا ہے تو ان کے لیے حکم یہ کہ جس دن بچہ بالغ ہوا یا کافر مسلمان ہوا تو وہ اس دن تو وہ بقیا دن روزے کے احترام میں امساق کریں گے یعنی رکے رہیں گے کھانے پینے سے زیرا نہیں کھائیں گے یعنی کھانے پینے سے رکے رکے رہنا آ, تنہائی میں اگر کھائیں تو اس دن کھا سکتے ہیں اور اس دن کے سے بعد اگلے دن سے وہ روزہ رکھنا شروع کر دیں گے اور جو اس دن سے پہلے ہیں ان کی قدا ان پر لازم نہیں ہوگی کیونکہ وہ اس میں مکلف نہیں تھے اس دن کی قدا لازم نہیں ہوگی کیونکہ وہ اس دن کے مخل... مکلف نہیں تھے آگے ذرا عبارت دیکھیے یہ ہم اگلی عبارت یہ دیکھیے ذرا یہ یہاں تک پڑھیں گے مسئلہ یہاں تک ختم ہو رہا ہے وَمَنْ اغمیہ عَلَيْهِ فی رمضانہ لم یکی یوم الَّذِي حد ہد صفی اق ما او و قذا ماں باد ہُو و ادا افاق المجنون و فی باد رمضانہ قذا ما قذا من ہو بقیہ ذرا اس کا ترجمہ اور وہ آدمی جس پر بے ہوشی طاری ہو جائے رمضان کے مہینے کے اندر تو وہ قضا نہ کرے اس دن کے روزے کی جس دن لاحق ہوئی ہے اسے بے ہوشی اور قضا کرے اس کے بعد کی اور جب افاقہ ہو جائے جنون سے رمضان کے بعد حصے میں تو وہ قضا کرے ان دنوں کی جو گزر چکے ہیں اور روزے رکھے باقی دنوں میں ذرا اس عبارت کا ترجمہ دیکھیے صیب قدوری علی رحمہ نے اس عبارت میں رمضان کے اندر بیہوش ہونے اور مجنون ہونے کا حکم بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی رمضان کے اندر بے ہوش ہو جائے تو جس دن وہ بے ہوش ہوا ہے اس دن کی قضا کرنا اس پر واجب نہیں کیونکہ اس دن کا روزہ نیت کی وجہ سے درست ہو گیا مگر یہ کہ وہ اس دن روزے سے نہ ہو یا اس کے حلق میں کوئی دوا اتاری گئی ہو تو اس دن اور باقی دنوں کی روزوں کی قضا اس پر واجب ہے اگرچہ وہ مکمل مہینہ ہوشی میں مبتلا رہے اور اگر رمضان میں جنون لاحق ہو گیا ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مکمل مہینہ مجنون رہا تو اس پر رود فرض نہیں ہوں گے اور اگر کوئی شخص آ رمضان کا کچھ حصہ مجنون رہا اور اس کے بعد درست ہو گیا تو اس صورت میں جتنے دن وہ مجنون رہا ان دنوں کے اس پر قضا واجب ہے اور جتنے دن آگے باقی ہیں ان باقی روزوں کی وہ باقی روزوں کو رکھے گا ان کی ادائیگی کرے گا وہ ساما ماں باقیہ باقی روزوں کو وہ رکھے گا اور اس کے بعد اگلی بارہ دیکھیے اگلی عبارت دیکھیے اف اس, اس عبارت کا ترجمہ دیکھ لیجیے اور جب احاظہ ہو جائے عورت یا اسے نفاس آ جائے تو وہ افطار کرے اور قضا کرے جب وہ پاک ہو جائے یعنی جب عورت کو رمضان کے اندر روزے کی حالت میں حیض یا نفاس کا خون آ جائے یعنی بچہ پیدا ہو جائے روزے کی حالت میں تو اب اس صورت میں اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں جی. بلکہ اسے چاہیے کہ وہ افطار کر دے بعد میں اس روزے کی اور اس کے بعد جو روزے رہے ہیں بعد میں اس کی قضا کرے گا اور جب طاہر ہو جائے تو اب اس کے بعد یہ ذکر کیا ہے کہ جب وہ آج اذا قادم المسافر جب آج مسافر یا پاک ہو جائے حائزہ دن کے بعض حصے میں تو وہ رکے رہیں دن کے باقی حصے میں بھی وہ امسکا ان تعم و شرابی بقیہ یومہما وہ باقی دن کھانے پینے سے روز روزے کے احترام میں رکے رہیں اور پھر اس دن اس دن کی یہ بعد میں قضا کریں گے یعنی مسافر کے لیے کیونکہ حالت سفر میں روزہ چھوڑنا اس کے لیے جائز ہے تو جب وہ حالت سفر میں مسافر نے روزہ چھوڑ دیا ہے تو اب گھر میں آ کر مقیم ہوا دن کے بازی سے میں تو پچھلے دن جو روزہ چھوڑا ہے تو اب وہ اس کی قضا کرے گا لیکن بقیہ دن روزے کے احترام میں وہ رکا رہے گا کھائے گا پیے گا نہیں ومن تصحر وهو يظن أن الفجر لم يطلع أو أفطر وهو يرى أن الشمس قد غربت ثم تبين أن الفجر كان قد طلع أو أن الشمس لم تغرب كذلك اليوم ولا كفارة عليه ومن رأى حلال الفطر وحده لم يفطر وإذا كانت بالسماء علة لم يقبل الإمام في. حلال الفطری اللہ شہادت او العینی او راجل او امرآطین و علم تقن بایہ یقب اللہ شہادت جماعت یقلم و بخبری ذرا عبارت کا ترجمہ دیکھیے اور وہ آدمی جس نے سہری کی اس حال میں کہ وہ گمان کرتا ہے کہ بشک شک طلو فجر ثانی طلوع نہیں ہوئی یا اس نے روزہ افطار کیا اس حال میں کہ اس نے گمان کیا کہ سورج غروب ہو چکا ہے پھر معلوم ہوا کہ بے شک فجر فجر طلوع ہو چکی تھی یا بے شک سورج غروب نہیں ہوا تھا تو وہ قضا کرے گا اس دن کی اور نہیں ہے اس پر کفارہ اور وہ آدمی جس نے دیکھا عید الفطر کا چاند اکیلے تو وہ نہ افطار کرے روزہ اور اگر ہو آسمان پر ابر تو نہ قبول کرے امام عید الفطر کے چاند میں مگر دو آدمیوں کی گواہی یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی اور اگر نہ ہو آسمان پر ابر تو نہ قبول کرے امام مگر ایک ایسی جماعت کی شہادت کہ جس سے یقین کہ واقع ہو جائے یقین ان کی خبر کے ساتھ اب یہاں دیکھیے ذرا پہلا مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی نے یہ سمجھا کہ ابھی صبح صادق قطلو نہیں ہوئی شہری کا وقت ختم نہیں ہوا اور وہ کھانا کھاتا رہا یا یہ کہ ایک شخص نے غروب آفتاب کے وقت سمجھا کہ سورج غروب ہو گیا اور اس نے روزہ کھول دیا جب کہ بعد میں پتہ چلا کہ پہلی صورت میں تو فجر طلوع ہو چکی تھی یعنی سیری کا وقت ختم ہو چکا تھا میں کھا رہا تھا اور یا بعد میں پتہ چلا کہ ابھی تک تو سورج غروب نہیں ہوا تھا اور میں نے پہلے روزہ افطار کر لیا تو اس صورت میں ان کا یہ رودہ نہیں ہوگا اس روزے کی ان پر دوبارہ قضا ہوگی لیکن ولا کفارتعلیہ ہی اس روزے کا کفارہ ان پر نہیں ہوگا اگلا مسئلہ یہ کہ جس شخص وہ آدمی کے جس نے عید الفطر کا چاند دیکھا اکیلے دیکھا اور کسی نے کو نظر نہیں آیا تو اب وہ رمضان کا روزہ افطار نہ کرے بلکہ وہ روزہ رکھے پھر باقیوں کے ساتھ ہی اگلے دن وہ عید الفطر کرے اور اسی کے ساتھ وہ عیدا کان بعی اللہ تم سے ایک مسئلہ بیان کیا کہ اگر سمان پر ابر اولود ہے اور چاند عید کے چاند دیکھنے کے لیے لوگ گواہی دیتے ہیں تو اب امام دو آدمیوں کی گواہی قبول کرے یا یا ایک آدمی اور دو مردوں کے یعنی نصاب شہادت اس صورت میں پورا ہونا چاہیے اور اگر آسمان صاف ہے وہ علم تکن بسمائے علت لم یکب اللہ شہادت جماعت یکلم و بھی خبریں آسمان بالکل صاف ہے اس پر کوئی بادل کوئی ابل اولود نہیں ہے تو اب نہ قبول کر امام گواہی مگر ایک ایک جماعت کی کثیر جماعت کی کہ جن کی خبر کے ساتھ جن کے شہادت کے ساتھ علم یقین واقع ہو جن کی خبر کے ساتھ علم یقین واقع ہو تو پھر اس صورت میں سب کی گواہی قبول ہوگی اگر نہ ایک آدمی کی یا دو آدمی ایک آدمی کی صورت میں گواہی قبول ہے یا دو آدمیوں کی صورت میں گواہی قبول نہیں ہوگی دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق تعفرم فرمائے ان اللہ تعالیٰ اگلے سبق ہم باب سے پڑھیں گے جزاک اللہ